हेलो फ्रेंड्स केम छो मे चेनल एच एन एस फूड स्टेशन में तरु स्वागत है जो हजी सुधी तब मारी चेनल, मा चेनल सब्सक्राइब नहीं करी तो नीचे आपब बटन पर प्रेस करो और बाजू बे लाइकन पर क्लिक करो जैसे मार नवा विड नो नोटिफिकेशन तुमत रहे शीला चना जे झिंजरा कही है है। सीजन हो शड़ा सी दरमियान ज मता हो માટે મેસો ગ્રામ ફૂલેલા ચણા લીધા છે હવે આ ચણા આપણે બાફી લેશું તો એના માટે કુકરમાં ચણા લઈને તેમાં અઢી થી ત્રણ કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અહી પાણીનું પ્રમાણ વધારે લીધેલું છે આજ જ પાણીનો ઉપયોગ કરીશું બે થી ત્રણ વિસલ વાગે ત્યાં સુધી ચણાને બાફીશું ચણા બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે શાકના વઘારની તૈયારી કરી લઈએ તો અહીંયા મે લીલું લસણ લીધું છે પણ જો તમે લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય તો તમે લસણ ના નાખો તો પણ ચાલે લસણ સમારા ગયા પછી અહીંયા હવે આપણે લીલા મરચાં કટ કરીશું લીલા મરચાંના મેં મોટા કટકા કર્યા છે કેમ કે તેને હું ચોપરમાં કટ કરવાની છું અહીંયા બે બે લીલા મરચાં મરચી આદુ અને લસણ લીધું છે અને એને આપણે ચોપરમાં ચોપ કરી લેશું જો તમારી પાસે ચોપર ના હોય તો તમે ચપ્પુ વડે ઝીણું સમારીને પણ વાપરી શકો છો અથવા તો મિક્સરમાં પીસીને તેની પેસ્ટ પણ બનાવી શકો છો हम बे मीडियम साइज टमाटा लाई चोपर में चोप करफा मुकया था गई है तो हम वराड़ निकली जाए पी आप कूकर खोली ने, चना ने चेक करेसु के ते बफाई गए कि नहीं तो आ रीते चमचा में चना लई हाथ फड़े प्रेस कर जोईस तो आ चना सर बफाई ग હવે આ બફાઈ ગયેલા ચણામાંથી આપણે સ્ટ્રેનરની મદદથી પાણી અલગ કરી લેશું આ પાણી આપણે એક વાસણમાં અલગથી કાઢીને રાખી દઈશું કેમ કે પાછળથી આપણે શાકમાં તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે આ ચણાને એક બાઉલમાં લઈ લેશું અને આલુ મેસરની મદદથી તેને સરસથી મેસ કરી દેસું હવે શાકનો ઘઘાર માટે એક વાસણમાં બે ટેબલ સ્પૂન તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં આખું જીરું અને રાય ઉમેરીશું તેની સાથે સાથે જ આપણે ખડા મસાલા એટલે કે તજ જાવિંત્રીનું ફૂલ મીઠો લીમડો સરસ થી સંતળાઇ જાય પછી તેમાં હાફ ટી સ્પૂન જેટલી હળદર અને ચપટી હિંગ ઉમેરીશું અને તેની સાથે સાથે આપણે સમારેલું લીલું લસણ પણ ઉમેરીશું અને આ લીલા હવે આદુ મરચાં અને લસણ ની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને તેને પણ એક મિનિટ જેવું સાતળીશું આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ પાકી જાય પછી તેમાં એક ટી સ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો હાફ ટી સ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને એક ટેબલ સ્પૂન ધાણાજીરું પાવડર એડ કરીશું અને તેને સરસથી મિક્સ કરી લેશું ત્યારબાદ તેમાં ટમેટાની જે આપણે પેસ્ટ બનાવેલી હતી તેને એડ કરીને સરસથી મિક્સ કરીશું મીઠું નાખવામાં ધ્યાન રાખવાનું કેમકે આપણે જે ચણા બાફયા છે તેમાં પણ મીઠું ઉમેર્યું છે હવે ટમેટાને આપણે અંદાજે બે મિનિટ જેવું મીડિયમ ફ્લેમ પર કુક કરીશું आ ती जी सको टमटा छूट पड़वा मंडू है टमाटा कूप तो हम आमा जे चना क्रस करेला एड कर चना उमरिया बदीज वस्तु ने सरस मिक्स कर ले हम आलू मैसर मदद थी आ चना मिले चना में बढ़ोज मसालो थ भेस्ट खूबज सरस आए हम आने, आने त्रन ठीक चार मिनिट जो पकड़ीस चना में सरस ब मसालो भरस पड़ जाए હવે ચણા બાફ્યા બાદ જે પાણી અલગ થોડું કરી ખાંડ અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું અહી ખાંડ ઓપ્શનલ છે જો તમે ના નાખો તો પણ ચાલશે અને તેને અંદાજે આઠ થી દસ મિનિટ જેવું ધીમા ગેસે ઉકાળીશું જ્યારે શાક ઉકળતું હોય ત્યારે તેને ઢાકણ ઢાંકી દેસુ અને વચ્ચે વચ્ચે ઢાકણ ખોલી ને શાક ઉકળતી વખતે મેં અહીં તમાલપત્ર કાઢી લીધું છે આ શાક તમે જેટલું વધારે ઉકાળશો એટલું જ ટેસ્ટી બનશે લીલા ચણા નું રસાવાળું શાકલા સાથે હવે તેના ઉપર ધાણાભાજી સ્પ્રિંકલ કરીને સર્વ કરીશું આ ગરમા ગરમ શાક સાથે બાજરાનો રોટલો અને ડુંગળી મળી જાય તો શિયાળાની ઠંડીમાં ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે तो तब आटी लीला चना शाक एक बार घरे जरूर थी ट्राय करजो और तमें मारी रेसीपी के लगी कमेंट जो। जो मारी तमने कर जानाजो जो मेरी रेसिपी तक सारी लगे तो लाइक करजो और फ्रेंड्स शेर से करने भूलता नहीं थैंक यू